ویلکم نیو سبسکرائبر السلام علیکم اور یہ میں نے آلو پیاز پالک جنجر کٹنگ رکھی ہے اور اس میں ایک ٹی اسپون سالٹ چلا گیا ہے پکوڑے ہوم میڈ پکوڑا ریسیپی ریڈ چلی چلی گئی ہاف اور ہم اس میں آپ ڈالیں گے گرم سالہ ڈال دیا گرم سالے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے اس میں اب جائے گی ہلدی یہ میں نے ہلدی ڈال دی ہے تو یہ دیکھیں کتنے پیارے خوبصورت بہت مزے کے پکوڑے ہیں یہ پکوڑے تو ہر بندہ شوق سے کھاتا ہے تو یہ بہت مزے کے بنیں گے اب میں نے اس میں بلیک پیپر ڈال دیا ہاف ٹی اسپون یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنے پیارے خوبصورت لگ رہے ہیں خوشبو کتنی پیاری آ رہی ہے اب ہم اس میں بیسن جو ہے چار سو گرام ڈالیں گے اور اس کو ہم نے اسٹرینر کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہم اس طرح سٹرینر کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح اپنی اس کو چھنینی کے ساتھ اس طرح کرتے جانا ہے تو یہ ایسے سب کر لیں گے کوڑے تو ہر بندہ شوق سے کھاتا ہے چائے پہ کھائے جاتے ہیں تو اپنا سنیکس پہ ڈنر پہ بھی تو سب سے زیادہ جو ہے یہ پکوڑا شوق سے کھایا جاتا ہے پٹاٹو کا اس کے بعد میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا چکن پکوڑے گی تو آپ نے پھر مجھے کمینٹس باکس میں بتانا ہے کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اور یہ بہت مزے کے کرسپی اور ٹیسٹی بنیں گے نہ تو ہم نے اس میں بہت زیادہ ویسن ڈالا ہے آپ کو اس میں پکوڑے نظر آئیں گے جس میں آپ کو پٹاٹو نظر آئے گی اونیا نظر آئے گا اور ساتھ میں لائٹ پالک نظر آئے گی بعض عورتیں اس طرح کرتی ہیں کہ پکوڑے بناتی دیجیے بہت زیادہ ہے آئل کے اندر میں نے پکوڑے کو ڈالا ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری اس کا ساؤنڈ بھی آ رہا ہے اب میں نے جو فرائی پین میں ڈال دی ہیں ایک تو اس میں آئل کم یوز ہوتا ہے کڑھائی کے اندر آئل بہت زیادہ لگتا ہے اور اس میں بن بھی زیادہ جاتے ہیں یہ دیکھ اس کو ہم نے ہلکی فلیم دکھوایا ہے دو تو اگر تیز کریں گے تو پھر یہ اندر سے کچے رہ جائیں گے باہر سے جلدی براؤن ہو جائیں گے یہ اب میں ان کی سائیڈ چینج کر رہا ہوں دیکھا کس طرح پکوڑے میرے ایسے جیسے فرینچ اپرائیز نظر آ رہی ہے اور یہ جڑے جڑے نظر آ رہے ہیں بہت مزے کے ہیں اگر اس میں ہم بیسن زیادہ کر دیتے تو پھر یہ چیز اس میں چھپ جانی یہ اب میں ان کی سائڈیں چینج کر رہا ہوں ماؤتھ واٹرنگ لوکنگ سو بیوٹیفل وہ کیا لک ہے کیا خوبصورت پوڑے بنے ہیں ماشاء اللہ اب میں ان کی سائڈیں چینج کرتا جا رہا ہوں تو دیکھنے میں یہ لک کتنی اچھی لگ رہی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں تو بہت مزے کے بنیں گے اتنی اتنی کوانٹیٹی رکھیں اسے زیادہ کوانٹٹی نہ رکھیں تو یہ دیکھیں تو پکوڑا ویسے کھانے کا مزہ بھی ہے اور اگر یہ ویڈیو اچھی آپ کو لگ رہی ہے تو آپ دیکھیں آپ نے در طرف سے مجھے بتائیں کہ آپ کو کس طرح کے جو ڈشیز کھانے کی پسند ہے تاکہ میں ویسی بناؤں تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر ضرور کریں سبسکرائب کریں تو یہ دیکھیں آپ میں نے پکوڑے نکالیں اور کتنے پیارے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے نکالے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں پیارے لگ رہے ہیں تو اب میں آپ کو یہ کھا کر دکھاتا ہوں ماشاءاللہ اللہ ٹماٹر کیچو کے ساتھ وہ ڈلیشیس کیا خوبصورت لگ رہے ہیں ٹیسٹی مزے کے اب یہ اس نے ٹماٹر کیچو ساتھ لگائی اور اب میں ان کو